Вейте, аз съм Иван Дриков, а вие гледате Enter Training, предаването, в което се учим докато се забавляваме и се забавляваме докато се учим. темата за структурата на една презентация. Макар и е да има хиляди, неми, милиони презентации по света, всяка със своята различна логика, цел, причина да бъде създадена и изнесена пред точно конкретна аудитория. За всичките презентации може да търсим една конкретна структура. Структура, която ние от Entertainment предлагаме и вие самите да следвате. Независимо дали правите презентация за защита на проект пред университета, или пък защитявате вашия бизнес пред потенциални инвеститори, или пък евентуално презентирате пред своята половинка, пред своята любима или любим идеята, точно кой филм трябва да изберете до вечера, когато отивате на кино. Но в всеки един от случаите, когато следвате определена структура за своята презентация, то шанса тя да стигне до съзнанието на слушателя слушателите и да ги грабне е много по-голяма. Примерната структура, която сме ви подготвили от Enter Training, съдържа в себе си 8 елемента. Сега ще ви представя първо тези 4. Започвайки от приветствени слова и благодарности. Всеки един презентатор, когато излезе, е необходимо да привъща своята аудитория и да я е благодари за това, че се събрала днес тук, за да го слуша. След което имаме на презентатора, при положение, че той не е бил представен предварително от организатори, ако е толкова голямо събитието, или пък амоли от диктор, ако изнася презентации пред 5-10 хиляди души. След това той трябва да представи заглавието на темата, която днес ще бъде разисквана. И също така, нещо, което много презентатори всъщност пропускат, е да кажа каква е целта на тази тема и въобще на причината да се събрали толкова много хора да го слушат. Нещото, което много презентатори всъщност наистина подсеняват е факта, че хората са, са отдалили от своето свободно време в случаите на платене обучения и дори своите финанси за да дойдат да го слушат. И той би иска достави в тяхното съзнание един отпечатък, един интелектуален отпечатък и те достанат интелектуално нахранени, така да се каже, когато си тръгнат от неговите презентации. В следващите четири елемента, които ще се с вас, два от тях са опционални, а именно този и този тук. Защо? Ще разберете след малко. Първият всъщност е съдържанието на една презентация на темата, която ще разискваме, Сами се досещате, че когато правим презентация, примерно в училище, в университет или дори в работна атмосфера, в която е 15-20 минутна, то може би в началото да има един слайд, в който ще говорим за съдържанието на следващите 10 минути, е малко излишно. Но наистина, ако имаме презентация, която е половин, един час или пък амали по-дълга, половин дневна, селодневна, то без съдържание всъщност е много вероятно да изгоиме своята аудитория и те да заспят много по-рано, отколкото бихме желали. Истински добрият презентатор всъщност дори в повечето случаи не успива своята аудитория, задържа вниманието и до края. След това, всъщност отиваме на самата същност на презентацията. Това, което е а, основната тема, там съответно наистина от тема до тема най-различни неща могат да бъдат казани. Ако говорим за презентационни умения, ако говорим за коли, ако говорим за косметика, много различни неща могат да бъдат казани и за това в детали в момента не може да разискаме а, този, а, този елемент. Но вие, когато с вашата презентация, всъщност точно ето тук отделяте една основна и съществена част от времето си, може би 80-90% от вашата презентация, в самата същност, есенцията на това, което, за което ще говорите. Следващата точка, както и обещах, тя ще бъде опционална, тази точка с пръстена, която която бях маркирал още отпреди малко, това всъщност е наречената секция за въпроси и отговори, или на английски QA, което идва от Questions and Answers. Въпросите и отговорите, не всяка презентация, презентация изисква да има тази секция за въпроси и отговори, но някои, особено когато са по-дълги, когато са по-професионални, винаги презентаторите в края на презентацията отделят известно време, за, да, за да, дадат, да дадат това право на публиката, да задава въпроси, на които съответно той не може да отговори. Един съвет мога да ви дам. Не си измислите отговори, когато не знаете. Случва се, човешко е, презентатора да не знае абсолютно всичко, дори по темата, по която се води експедиция и специалист, защото прави презентация съответно в момента. Така че това, което може да направите, отговорите толкова колкото можете. А ако въпросът наистина толкова много затруднява че не може да кажете дори пет, букви, които, пет думи, които да отговорят нещо смислено по него, то винаги може да кажете, това е нещо съвсем професионално вреда на нещата. Този въпрос е много интересен. Благодаря ви за него. Не мога в момента да отговоря, напълням ангажимента в презентацията, да проуча и съответно ще се свържа за това и ще ви дам отговор на този въпрос. И това, което накрая не трябва да забравяме да правим последния елемент от предложената от Entertainment структура за една успешна презентация е да благодарим за вниманието и когато една презентация бе успешна, точно тук трябва да сложиме нашата точка. И по това може да се разбере дали ви една презентация, успешна ли не. Когато кажете «Благодаря ви за вниманието» и хората започват да аплодират. Докато повечето презентатори всъщност се притесняват и почват да говорят многото ми накрая накра и казват «Благодаря ви за вниманието, надявам се да ви е харесало и сега ще си тръгвам и ще си затворя лаптопа». Не, това, което трябва да кажете кратко, точно и ясно, уверено е «Благодаря ви за вниманието». Тъй като това е последният епизод, в който ще разискваме презентационните умения, преди естествено и така, в който ще поканим специален гост, експерт по презентационно майсторство, то мисля, че е редно да ви дам една такава, такъв анекдот за Хрисимир. Хрисимир е толкова богат, че дори когато кихне, хората си изправят и му аплодират. Сега ще се спреми върху дизайна на една презентация. Основно може да разделим презентациите спрямо техния дизайн на два типа. Американският разчупен стил и академичен такъв. В американския разчупен стил може да кажем, че имаме по-малко текст използван за сметка на повече визуални елементи, докато в академичен не е така. Там имаме повече или по-дори предивно текст, с едни едноцветни, сиви, бели слайдове, да рече, или пък даже опасните жълти и червени цветове. В, Първият стил също така имаме и много голямо цветово, разнообразие и право под докато във втория, както вече споменахме, не е така. В първия стил също така, има и по-големи ширифтови използвани, за да може дори в една голяма аудитория да се чете от всеки дори човека, който си на последния ред. Тук, във втория стил не е задължително точно така. Но нека сега покаем нашия гост лектор, който ще ни разкаже повече за дизайн на презентация. Дами и господа, Гай Кавасаки. I came up with the 10 -20 -30 rule. This is the 10-20-30 rule. You should have 10 slides in your PowerPoint pitch. 10, not 50. I don't care if you have curve jumping, paradigm shifting, P2P, Google, AdWords, social network, optimized, SQL-based way to sell dog food online. 10 slides. That's all we can handle. Those 10 slides you should be able to give in 20 minutes. You may have a one-hour meeting, but you're using a Windows laptop. It's going to take you 40 minutes to make it work with the projector. All right? 20 minutes and the smallest font you should use is 30 points you see 20 14 and 12. you should use 30 points for two reasons first the kind of people you're pitching to looks like that the second reason is by having a 30 point font you can put a lot less text this forces you to actually know your presentation and just put the core of the text on your slide. If you need to put eight points or 10 points fonts up there, it's because you don't know your material. If you start reading your material because you don't know your material, the audience is very quickly going to figure out that you are a bozo. <laughs> They're gonna say to themselves, this bozo is reading his slides. I can read faster than this bozo can speak. I will just read ahead. If you don't buy that 30 points is the right font size, I will give you an algorithm. Give you an algorithm. Find out who the oldest person is in the audience, divide his or her age by two. That's your optimal font size. Okay? Unless you're pitching to 16 year olds, don't use the eight-point font. Относно на които гайка във саки ни даде, то което мога да ви препоръчваме да ги използвате, но не Ами до някъде. По-скоро не точно конкретно и буквално цифричките 10, 20 и 30, но като цяло разберете, че една презентация от 100 и повече слайда наистина е необразимо голяма, особено ако е за мен и предотървам под един час. Също така и за големината на шрифта. Сега ако някой използвате шрифт 28, а не 30, може би няма да е фатално. Но и той много добре го каза, шрифт 8 е нещо, което още не бихте искали да използвате да правите. Така че неговите насоки ги възприемете не толкова буквално, а и по-скоро като. Колко големи да бъдат буквите? Много. Колко слайда да има? Умерено. Не много. Ето така възползвайте да тези съвети. Знаете ли, условно може да разделем презентациите на два типа. Такива, които трябва да направим и такива, които искаме да направим. В първите, може би, близат доста от домашните така да се каже, в училище, в университет, в работата. Докато във вторите ние влагаме своето сърце, творческата си енергия. И затова и резултатите са различни. По-добри. Надявам се, когато правите от тези презентации, които са ви задомашно, било то в образоватна институция или в работа, то и в тях влагате част от своята творческа енергия. Но за истински успешните презентации седи нещо много повече от съзидателна и креативна енергия, и процес същност на създаване. Ами всъщност седи една идея. Една истински смислена и идея. Идея която достига да умовете и сърцата на хората и ги запленява. До някъде може да кажем, че успешният презентатор не е заложително дори да има едно много добро сценично присъствие. По-скоро е хубаво да има една невероятна идея. Така че до някъде, а, когато смесим всъщност, доброто сценично присъствие с една страхотна идея, то тогава имаме формула, в която презентацията има гарантиран успех. За тези от вас, които искат да развият една истински успешна структура в своята презентация, то горе ще ви препоръчам да се слушате и в съветите на Нанси Дуарте. Тя е много добра презентатор и има едно 18-минутно TED-видео, към което ви даваме както тук, така и в описанието на нашите видеа. А TED, между другото, е една глобална платформа за споделяне на смислени и интересни идеи, които не са религиозни и политически. Аз лично много обичам да наричам TED Олимпийските игри за публични говорители. Не забравяйте, че в нашия следващ и последен епизод от темата за презентационните умения ще има специален гост, който има богат опит в риториката. Така че ако имате въпроси към мен или към него, не пропускайте да ги оставите в нашата Facebook страница. За най не епизод, то абонирайте се за нашите канали в v и в YouTube. А ако имате специални нужди за частна консултация, като физическо или юридическо лице, то може да се обърнете към мен посредством моят LinkedIn профил. Благодаря ви за внимание!